На мосту над річкою Збручів зустрічаються делегації Хмельницької та Тернопільської областей. Вручають одногодні короваї з нового врожаю та починають розгортати прапор України, намотаний на кутушку на автівці. Його довжина – три кілометри, саме такої є вістань між скалою Подільської Тернопільської області та Гуковом Хмельницької Говорить жителька Скали Подільської Валентина Стефана. Наша держава молоденька, 30 років – це не є дуже такий великий шлях. І що все ж таки за 30 років ми щось досягли, і що ми можемо отак вільно тримати на мості з'єднання. Наш такий державний прапор. На час проведення заходу на автодорозі Гуків-Могилів-Подільський призупинили рух транспорту. Прес-офіцерка Кам'янськоподільського управління поліції Тетяна Чубер говорить, водії поставилися до тимчасової зупинки з розумінням. Водії все розуміють, працівники поліції намагаються якомога доступніше та лояльніше пояснити, і водії все розуміють, свято все таке. Прапор по обидва боки збруча тримали понад три тисячі жителів обох громад, розказує начальниця відділу культури Гуківської громади Тетяна Пустій. Півтора кілометра розмотано прапора на Тернопільській території і на Хмельницькій. Подавали спільну заявку Скалаподійська територіальна, селищна громада і Гуківська. Представниця книги рекордів України Світлана Леус оголошує, рекорд встановлено. Видає організаторам дипломи та сертифікати трьом тисячам учасників. Унікальність в тому, що це найдуважливість довший прапор і найбільша кількість учасників цього дійства. Для цього створена була спеціальна комісія, яка вимірювала, займалася тим, щоб було виміряно все вірно. За її словами, комісія працювала протягом двох тижнів, та говорить про рекорди України встановлені в 2021 році. Цього року Дуже багато рекордів по всій Україні, і ці рекорди унікальні. Що робитимуть далі з прапором, організатори поки не знають. Учасник заходу Михайло Даник зі Скали Подільської каже, подав ідею подальшого застосування полотнища. Порізати на відповідну ширину і прибивати, де депутат живе теперішній, де член виконкому, де попередні, котрі ще живі, всюди. Аби люди знали, ага, бо вибори скінчалися. Люди не знають. Свій шматок прапора, каже Михайло Даник. Повісив би на будинку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.